سلام عليكم الله وبركاته شقة عند نادي الصيد عمارة حديثة دور سادس مساحة اتنين وعشرين متر دباب الشقة نخش الأول علي الريسبشن شقة لسه تشطيب جديد عمارة جديدة مباني عشرين عشرين عمارة مدخل شيك واثنين أصنصير الشقة كلها مكيفة تكييف مركزي. بالكامل. زي ما احنا ما شايفينها بالفرش. معمولة مستوى عالي. بس فيها جوبسون بورد. بسبوتات. ونطلع على البلكونه ميزال فيو بانوراما شارع هذا الصيد بالكامل طبعا زي ما احنا شايفين شق انظام الفرش المودرن حاجه معموله شغل فندقي ستايل عالي جدا من الذوق ونخش على حمام الضيوف طبعا توضيب مش محتاج كلام بنخش على طرقه التوزيع بنلاقي اول حاجه بعد حمام الديو في المطبخ طبعا المطبخ كامل بالاجهزه بنخش بعد كده عندنا حتى الطرقه شغل الجيبسون بورد اللي معمول بالكامل توضيب بانوراما. بنبدأ أول حاجة بالحمام اللي بيخدم الغرفتين السخنات موجودة كل حاجة بانيو شاور أنام مرايات الديجيتال الجديدة نخش بعد كده على الغرفة الاولانية معمولة ليفنج ميزة ان هي كلها مكيفة تكييف مركزي شغل عالي جدا بصراحة بسم الله ما شاء الله توضيب نطلع من الغرفه الاولانيه خش على الغرفه الماستر دي غرفه الباب بتاعها ده الحمام بردك حمام بانيو وشاور اسقف زي ما احنا ما شايفين ودي بردك المرايات الديجيتال معانا دي الغرفه ميزه اللي هيخش الشقه مش محتاج حاجه شنطه هضومه كل حاجه متاسسه على اعلى توضيح عندنا بلاقار هنا بنطلع للغرفه الثالثة. باردك عندنا كلها تكييف مركزي. الارضيات بتاعتنا معمولة باركية. توضيب فخمة جدا. سجاد. وده البلاكار اللي موجود في الحيطة عندنا امسحه برضك في الأوضة هنا اتمنى لو الفيديو عجبكم قد بس باللايك والشير علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس واتمنى يكون الفيديو عجبكم وانتظروا مننا جوالات ونشرات الجديد معنا يبقى في حلقة عن العقارات وفيديوهات عقارات جديدة بإذن الله اتمنى القناة حزر ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته